تقدم لكم شركة العاصمة سعر متر القرميد الإيطالي للقطعة سواء برتوجيز أو مرسيليا تتراوح بين 350 إلى 365 جنية شراء فقط من إرض المخزن يصل سعر القرميد الإيطالي للقطعة تتراوح بين 27 جنية 30 جنيه مصري لقطعة تمتع الآن باستخدام أفضل أنواع القرميد على مستوى جمهورية مصر, مصر العربية عربيت عندا الشراء من شركة العاصمة لا مقاولات والديك حيث توفر لك للشركة الشركة أفضل أسعار القرميد لا إيطالي التي من الممكن أن تحصل عليها بالإضافة إلى أفضل جودة